السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلقت شركة لكسز سيارتها الأفخم لكسز ال 600 الجديدة كليا. الشكل الخارجي مختلف بشكل كامل. والواجهة بشبك كبير وفتحات تبريد. والسيارة تأتي بنفس محرك لاند كروزر 2022 v 6 3500 سي سي توين توربو بقوة 409 حصان وعزم 650 نيوتن. وهذا الشكل الجانبي بجنوط ألمنيوم مقاس 22 إنش. والجنوط بوزن أخف لتقليل مقاومة احتكاك الدوران والخلفية بأنوار LED متصلة وكتابة لكسيس بديلة عن الشعار لكسيس إليكس تأتي بخمس فئات فئة ستاندر وبريميوم ولكجوري وإف سبورت وألترا لكجوري وأقل فئات تأتي بشاشتين في الأمام الشاشة الأولى 12.3 إنش والثانية 7 إنش ونظام صوتي محيطي مارك ليفنسون بـ 25 سماعة وأعلى فئة التراليكجوي تأتي بأربعة مقاعد وثلاث شاشات خلفية والمقاعد الخلفية بميزة المساج وبوضعيات مريحة كما في طيران الدرجة الأولى والتحكم بها من الشاشة وشاحن ويرلس خلفي ونظام تكييف جديد بالكامل السيارة بنظام Active Height Control Suspension المطور لرفع وخفض السيارة أوتوماتيكيا حسب نمط القيادة والاحتياج مع زيادة درجة رفع السيارة وسرعة الرفع. لكسس ال اكس 600 بأربع وضعيات لرفع وخفض السيارة. نورمال، هاي 1 هاي 2 ولو. وهذا النظام يعمل كذلك على تعزيز ثبات السيارة في المنعطفات ويعزز الراحة للسائق والراكب. السيارة حصلت على مقود وبريك كهربائي جديد، ونظام المساعدة في المنحدرات، ونظام الزحف، ونظام تكييف جديد بالكامل. وان شاء الله نذكر كل التفاصيل اثناء تغطية لكسس ال 600. في وكالة لكسز المركز التجاري للسيارات والمحركات بازرعة والسيارة ستتوفر في الأسواق في الربع الأول من 2022 لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته